السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا اجمل ثلاثه الوان لهيلوكس 2021 غمارتين دفع خلفي السياره بمحرك بنزين 4 سلندر وسعته 2700 سي سي بقوه 164 حصان وعزم 245 نيوتن السياره بانوار ضباب الليدي والشبكه الامامي كروم والانوار الاساسيه هالوجين والشكل الجانبي بجنوط المني مقاس 16 انش المرايا كروم وباشارات ليدي مقابض الابواب كروم وبدخول ذكي الباب السائق والراكب واقيات أمطار شفافة فوق النوافذ والدواسة ألمانيوم الأنوار الخلفية هالوجين والسيارة بحساسات وكاميرا خلفية وهذا الحوض مغلف بالفايبر الدخول للسيارة ذكي بضغطة زر الباب بتخشيبة وجميع النوافذ أوتو وتحكم كهربائي بالمرايا إعادة ضبط قياس ضغط الإطارات المقود بتحكم بالبلوتوث والنظام الصوتي وشاشة الطبلون. وهذا الطبلون بشاشة 4 انش. التشغيل بضغطة زر. والشاشة تدعم الخرائط والبلوتوث وبث واي فاي وتعرض الكاميرا الخلفية. المكيف اوتو مانع الانزلاق منفذ يو اس بي واي او الجير عادي بخمس سرعات وضعيات القيادة ايكو وباور مود. وهذا الصف الخلفي بفتحات تكييف خلفية.